Цей розкоп біля Литовської стіни Мирживійського замку. Тут археологи віднайшли 25 арбалетних наконечників, фігуру короля та кістки тварин. Датуються з дахидке 13-14 та 16 століттями. Розповідає фахівець з археології Олександр Надвірняк. Чоловік додає: розкопали також польські королівські та татарські монети, вік яких 600 років". Серед останніх цікавих знахідок це була шахова фігурка, яку, по аналогіях датується в одних джерелах 12-14 століттям. Зокрема, з кабінету медалей Національної бібліотеки Франції в Парижі подібна річ ідентифікувалася 9 століттям. Тобто, в даному випадку, є розбіжності в хронології, і на сьогоднішній день чітко визначитися часом, у всякому випадку, її виготовити надзвичайно важко. Олександр Надвірняк каже, знайдена шахова фігура виготовлена збивня слона. Ми знайшли аналогії в літературі по тих знахідках, які є на території південно східної Європи, Західної Європи, і я ще раз повторюю, то, що було виявлено на території Франції і яку ідентифікують в 9 столітті. Знахідка, можна чесно сказати, що дійсно вона унікальна, тому що такі речі, як шахи, вони відомі з давніх-давен, але на території України практично одинокі тільки знахідки є. А якщо говорити про нашу знахідку, яка зроблена збивня слона, то це взагалі елітні шахи. А якщо говорити про саму фігуру, а це король, то можете уявити, який це рівень навіть в шахових фігурах. Ми знайшли справжнього короля Меджибіського замку. Ми його називаємо Сліпін Кінг, який ще спить. Олег Погорілець додає археологи досліджуватимуть, як і звідки потрапив до Меджибужа шаховий король. Що він має розказати? Він нам має розказати, чому він потрапив сюди. Хоча швидше всього, він десь був виготовлений в Ірані чи десь в Азії, тому що там тільки водяться. Вони і в Африці. Ми будемо вибудовувати здогадки, а хто ж міг грати в ці шахи тут, в Меджебожі. В дев'ятому чи в дванадцятому столітті а так попередньо ми датуємо за аналогами, які є і в Парижі, і в Польщі, і зрозуміло, як же він потрапив сюди до нас, чи з далекого Києва, чи можливо з Новгорода. За словами Олега Погорільця, про зайдену шахову фігуру планують написати до кабінету медалей Національної бібліотеки Франції, де хочуть порівняти її із французькою фігурою. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.